Morjes! Sain tällä viikolla yhden merkittävän projektin päätökseen, nimittäin luettua loppuun tämän. Eli Aleksander Solzhenitsinin Kulaak-vankileirien saaristokirja. Ja kuten näkyy, niin tämä ei aivan ohut läpyskä ole, vaan tässä on noin 1300 sivua luettavaa. Ja kyllähän tähän projektiin kuluu tietysti aikaa, että taisi olla maaliskuussa, kun aloittelin. Ja nyt sitten syyskuun lopussa sain loppuun. Tuossa oli kesällä pariin kuukauden tauko, että edisty, edistynyt ollenkaan. Että pari sataa sivua jäi silloin vielä jäljelle, niin niiden viimeisten kanssa meni aikaa, kun oli taukoa. Mutta tämä kirja on todella merkittävä teos ja tuota, kertoo, äh, aiheenahan tässä on nämä Neuvostoliito ja Stalinin ajalla äh, kukoistuksessaan olleet pakkotyöleirit joita oli ympäri neuvostoliittoa, joita ei virallisesti ollut olemassa. Ja jos olikin, niin niillä kohdeltiin ihmisiä kunnioittavasti ja ruokittiin esimerkiksi paremmin kuin vapaudessa niin virallisesti. Mutta sitten kuten venäläiseen tapaan kuuluu, niin tota, tämä oli valetta tottakai. Ja sitten tässä kirjassaan, Uh, Solzhenitsin sitten paljastaa, että minkälaisia ne olosuhteet oikeasti oli. Uh, siellä uh, nälkä oli paras ase, mitä käytettiin. Eli uh, hyvin hyvin säännösteltyä ja ne annokset, joita virallisesti papereiden mukaan annettiin, niin ne ei sitten näitä paikkaansa ollenkaan, koska tämä leirien päällystö ja sitten toisaalta heidän apuna olleet ää, erilaiset rosvojoukkiot kuori siitä kaiken päältä ja sitten näille varsinaisille työläisille, eli käytännössä vangeille, niin sitten jäi jotakin Keitonlitkua, jossa ei ollut lihaa nimeeksikään. Tämä oli tietysti vain yksi, yksi ase, mitä ne käytti. Paljon myös semmoista henkistä ja psykologista kiduttamista. Ja aika miljoonat sinne tota, joutui näille leirille. Ja Suuri osa sitten myöskin menehtyi, eikä se ollut niin justiinsa tietenkään äh, tuota, Stalinille tai kenellekään muullekaan sille neuvostohallinnossa, että aina voitiin sitten uusia hakea ja äh, leirille lähettämiseen, niin siihen riittisyyksi periaatteessa mikä tahansa, että äh, laki oli säädetty sillä, että käytännössä mikä vaan niin pystyttiin tulkitsemaan neuvostovastaiseksi agitaatioksi, joka oli riittävää peruste lätkäistä vaikka 10 vuoden pakkotyöleirille tuomio. Eli ei mitään uutta aurinkoalla alla, kun venäläisistä puhutaan. Ja sitten Jossakin vaiheessa yleistyi vielä nämä 25 vuoden tuomiot. Sy Syyksi hän riitti tosiaan ihan mikä vaan, jonka saattoi tulkita neuvoston vastaiseksi. Ja sitten kun tämä järjestelmä oli rakennettu sellaiseksi täydelliseksi valvontayhteiskunnaksi, niin. Suuressa osassa oli nämä naapurien ja tuttavien ja sukulaisten ilmiannot, joiden perusteella sitten näitä vangitsemisia tehtiin. Eli tuttua myös Itä-Saksasta ddr hieman myöhemmin historiassa. Mutta tämän kirjan ehkä se... Todellinen anti liittyy siihen, että huolimatta siitä, että oltiin tällaisissa aivan äärimmäisissä olosuhteissa, jossa kuolemaa vieraili kylässä harvasen päivä, niin siitä huolimatta niin jotkut äh, ihmiset siellä pysty säilyttämään suoraselkäisyyteensä, eivätkä esimerkiksi kirjoittaneet näitä operatiivivaltuutettujen tekastuja tunnustuksia, joita suuri osa lai sitten kirjoitti ihan vaan, että saisivat tuomiota lyhennettyä ja sitten niin elettyä taas päivä eteenpäin. Mutta siitä huolimatta, niin siellä oli ää, pieni joukko ihmisiä, jotka oli siinä vakaumuksessaan niin, ja, niin tota, vankkumattomia, että eivät sitten suostuneet tällaiseen valheelliseen tunnustukseen. Ja tämä niin kuin, oikeasti tämmöinen vakaumus sitten niin kuin, vaaransi sinun elämän käytännössä, koska sitten ruoka-annokset pieneni ja työpäivät pitäen ja tota, kaikin puolin joutu siellä sitten näiden leirin vartijoiden silmätikuksi ja hakattavaksi ja ää, näin poispäin. Niin tämä on se, mitä sitten tämä Solzhenitsin kuvailee myöskin tässä kirjassa, että ää, miten hän ihailee näitä, jotka pystyvät puhumaan totta ja pysymään vakaumuksessaan kaikesta huolimatta. Eli vaikka on tällaisen äärettömän pahuuden keskellä ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, niin silti jotakin uh, hyvää on jäänyt ihmisiin, että toimitaan uh, totuuden mukaisesti. Ja tämä on oikeasti. Hämmentävää. Ja sitten on se kuuluisa äh, lainaus Solzhenitsiniltä, jota en sanaa tarkkaan muista, mutta se menee kutakuinkin niin, että äh, jako hyvän ja pahan välillä ei kulje valtioiden tai puolueiden tai järjestöjen välillä, vaan keskellä jokaista ihmissydäntä. Eli No se nyt on aika itsestään selvää, mitä sitä tarkoittaa, että ihmisellä on aivan, aivan niin kuin sanoin kuvaamaton kapasiteetti tehdä pahaa, mutta on myöskin valinnan että jos on tarpeeksi lujaa tahtoja ja jotenkin oikea mielisyyttä sydämessä, niin Kaiken keskellä voi myöskin tehdä hyvää ää, tällaisten ylitsepääsemättömien olosuhteiden keskelläkin. Ja tämä kirjahan on, on hyvin ajankohtainen ää, ja tulee aina olemaan ajankohtainen. Mutta erityisesti nyt kun tiedetään, mitä Venäjä tekee maailmalla. Ja Erityisesti Ukrainassa, niin tämä avaa sellaista venäläistä sielumaisemaa aika laajasti, että miten siellä ajatellaan ja miten siellä suhtaudutaan ihmisarvoon ja muutenkin elämään ylipäätään. Ja se ei ole kaunista luettavaa. Että kyllä tämä sille aika raskaskin ä, projekti oli, koska tuo sisältö ja nämä yksittäiset tarinat, mitä hirveyksiä siellä on jouduttu kohtaamaan, niin kyllä pitää olla täysin tunteeton, jos ne ei jollakin tavalla kosketa. Niin siinä mielessä ei ole kyllä mikään helppo kirja lukea, mutta tarpeellinen. Tuossa takakannessa on esimerkiksi Jari Tervo, kaikki tietää, niin häneltä sitaatti 1900-luvun tärkein kirja, piste. Että kyllä siinä mielessäni niin kannattaa kyllä tutustua, jos ei jaksa lukea lukea kirjaa, niin esimerkiksi sitten Netistä löytyy kyllä, löytyy kyllä ihan video muodossakin arvosteluja ja tällaista. Mutta tämmöinen aihe nyt tähän viikkoon, niin kiitokset katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!